Jéghagyója, arról szól a jeges maci meskete, hogy épp úgy aludni, mint testete, csak hogy neki hóból volt a bunnája, éjszaka is hóperjagult reája. Jeges haralt adgatta macikát, azt kütyülte az áltató múzsikát. Jé, is nyaki kóban belobolt, de a sarki nem csoda volt, még a hold is úgy ragyogott idegen, mint egy cidris, jégbefottyant idegen. A tanító egy nagy, öreg fóka volt. Nem mondható, hogy az óra móka volt. Jégsuliban nem könnyű a telelés. A nyelvükre ráfagyott a felelés. A tanterem sajnálatos jégverem, ahol még a jégvirág is meg. Az osztályba becsúszkált egy hóember, s elvacogta, milyen mély a hótenger. Hogy a vihar havat kavar, de minek? Leszalasz, ha felszállnak a pingvinek. A sarkítél kegyetlen volt és havas. a kukarékot, nem kakas. A viharnak nem kellett bot, sem mankó. Vele fújt a borzongatos zivankó. Lerves Maci, mikor este hazament, Vart Kófellők fenyegették odafent. Hát ahogy a jégablak kikukkant, a bálata valóságban kipukkant. egy gyönyörű jéghegy szett a vizen, a szívével úgy érezte, hogy üzen, gyere Maci, én vagyok az alkalom, bőven van hely a, a hátamon, ha bele. volt a királynak, szerette volna mind a három leányát félhez adni. Hiszen az nem is lett volna nehéz, mert három országa volt, mind a három leányára jutott volna egy-egy ország. Hanem amiképpen nincs három egyforma alma, azonképpen a három ország sem volt egyforma. Azt mondta hát ezt a királya leányainak, hogy annak adja legszebbik országát, amelyik ő a legjobban szereti. Sorba kérdezte a leányokat, kezdette a legidősebb pitkát. Felej nekem édes lányom, hogy szeretsz engem, mint a galamba tiszta húzzá, mondd a leány. Hát a édes lányom, kérdezte a fölécsöt. Én úgy édesapám, mint forró meleg nyárban a szellő. Na most téged kérdezte forgult a legkisebbikhez. – Mondjad, hogy szeretsz? – Úgy apám, mint az emberek a sót. Felállt a kicsi király kisasszony. – Mit beszélsz, de haszontad a lélek förmetre a király? Kitakarodj az utvaromból, de még az országomból is. Ne is rássalakod, csak ennyire szeretsz. – Hiába sírt, könyörgött a kicsi király kisasszony. Hiába magyarázta, hogy az emberek így meg úgy szeretik a sót. Nem volt pardon, s grácia. Világán kellett, hogy menjen a kicsi királyi kisasszony. Elindult kesebbes sírás közt a kicsi király kisasszony, s betémett egy rengeteg erdőbe. Onnégy nem is tudott kikevelőni, szállás vett egy odvasfába. Ki járt az erdőbe, szerett elre. Mána, Szedle, Mogyoró, s amit csak terem, nem annyit sem szólt. Újra kérdi a királyfi. Hé, ki van itt? Emberem vagy ördög! Fámben jöjjön ki! Hördög, menjen a pokol fenekére. A király kisasszony most sem megszólni. szólni. Halmatszal is kérdi a királyfi. Hé, ki van itt? Szóljon! Emberem vagy ördög, mert mindjárt vélogak! De erre már szónyan megjött a király kisasszony, s kibújt a fa odvában, a cipófa szepában. Keselves könyvmullatás közt a királyfinak, hogy ki, s mi ő. tetszett a királyfinak a mert akármilyen gondos volt, akármilyen piszkos volt a ruhája, szép volt, kellemetes volt az arca. Szép gyöntén megfogta a kezét, hazavezette a palotájába, ott felöltöztette a drága, alegyis kémántos ruhába. Két hetet sem várt, de még egyet sem. Azt gondolom, hogy még egy napot sem, de még egy órát sem. Papot hivatok, megesküttek, s csattak akkora lakodalmat, hogy nap. No. Ki tudna azt megmondani, hogy meggyarázni? Te az időt, éltek nagy békességben. Úgy szerették egymást, mint két galamb. Mondja egyszer a király, na, feleség, én amikor először meglátta, Mifélesz a van néked, hogy sónyákkul sütfőz? Sóval sütfőz az máskor mindig felséges bátyámra, de én azt hallottam, hogy bátyámra nem szereti a só. Megparancsoltam hát, hogy fejét vétetem, ha egy csöpp sót is tesz az ételekbe. Nölcsém, no, az nagyon rosszul te mert én erősen szeretem a sót. Kitől hallottad, hogy nem szeretem? Én kigyárleg lánya. Felséges bátyámra. Ebben a szempillantásban megnyílik az ajtó, és felép a királyné az öreg király legkisebbik lánya. Hely Istenem örült az öreg király, mert már akkor teljes szívében megbámító a, a lányát, és azóta ország világszerte kerestette mindenfelé. Bezzá, hogy most a legkisebbik lányának adta a legnagyobbik országát. A fiatal király mindjárt kezére vette ezt az országot is, és még ma is élnek, ha meg nem halltak. az oronyokat. Volt egyszer egy király. Ennek a királynak annyi volt az oronya, hogy szinte kifolyt a kincses kamerából, s azt sem tudta már, hogy mit kezden azzal, a ezzel sokan anyjal. Gondolt erre, arra. Megvan! Falkém is van, vasekém is van, de még nincs aranyokém. Nosza hívatta az udvari kovácsot, adott neki tíz darab aranyudat, és megparancsolta, hogy csináljon belőle ekét. Hiszen a kovács meg is csinálta az aranyekét. Rámi kitette a baluta tornácára, hadd csodálják az emberek. No, volt is csodálója az aranyekének. stán elfelejtett telet kukorékolni a kakasunk. Jaj, nagyobb ez még annál is, de lehágta a sarkát, a bádokuszán, a porcelán király kisasszonya. Jaj, édes apukám, ne is találgass, mert azt ki nem Azt mondta ránk a házmester röske, hogy nekünk még pókunk sincs. Eljenje, söprül meg kepe, el haragosan. Ez már csak ugyan nagy Hamar, hamar, édesanyja, teremts ide nekünk egy pókot! Nem bánjuk még, ha csupa akkorácska is lesz, mint egy kétfelé tört mágszem, csak pók legyen. Olyan álló vélek ez az anya, hogy a mi kedvünkért, még a csillagokat is ide az asztalra játéknak, de pókot nem tudott keríteni sehol sem. Pedig majd sírva fakad szegény a nagy igyekezetben. Édes lelkeim, hol vegyek én nektek, pókot? ha csak a padláson, nem alszik valami szuboljban. Nem amit a se padlása, se pincében. Kifordítottuk a papírkosarat, fölkutattuk a tulipántos ládát, nem volt ott egy fia pokse. Ha nem, láttam a láda nagyfiogjának a kisfiogjában egy icipicis kakiát, arany a teteje, bársony a bélése. De ezt már az Isten is pókistálónak szánta. Nézd Tartom oda, a panka, kis jött szeme Ebben tartjuk a pókunkat. Ha lesz, nem ére semmi, elettel a könnye megint a drágának. Nem lesz már nekünk pókunk ebben az életben. De már erre magamon is erőt vett a keserűség, és alig, hanem megkérem a jóisten, hogy változtasson pókkal. A panka bizakodva föl nem kapaszkodik vissza. Apuka, van pénze? Annyi! mint szőr a békán. Pankának szinte szikrácszott örömében a csillag szemek. Hisz akkor nincs baj, kimérj a piacra és megveszed a pókod Mondom, nem vagyok ám bizonyos benne, hogy állnak e pókot a piacot. Azt se tudom, mázával néhik vagy békával. Mindegy az apuka, csak te pók nélkül haza a negyere. Isten neki, gondoltam magamban, amit Panka kíván, meg kell azt fogadni. Éppen csak annyi kikötésem volt, hogy mire hazahozogatókkal le legyen írva a palecke. Úgy vedd, mintha már le is volna, fogatkozott papka, és lekabta a szövőről a táskáját. Hát ahogy ki akarja nyitni, uram, fia, ereszkedik le róla, sebesen egy icipici púkocska. Hát bizaz egészen besződte a táskát, a húsvéti vakáció alatt. – Mi az, drága? umrokod a sebesen. Semmi a csak egy ledecská, börösödött el panka a feje búgjájuk. Ha nem tudod mit a kukám, ne is menj a piacra, mert már nem kívánok kókot látni. Azt hiszem, rá se tudnék nézni arra a csúnya takácsmesterre. Így maradt mi nálunk, lakó nélkül a kis táló, arany a teteje, bársony a vévése. Amelyiknek belefér, el hozzám, Osszászany elleni orvosság. Hol volt, hol nem volt? Talán igaz is volt. Hát volt egyszer egy szegény ember. Gyűjtögette össze a pénzit, Hogy várni magának egy bolyancskát. Tehén kellett volna neki, De hát nem volt annyi pénze. Végül összeraposgatott egy kis pénzecskét, És elindult a vására a gyarmakra. Ahogy beér, látja, ott van, que há hogy egy ideig bírta, de tudta, hogy bűnös, de a végére már nem állhatta. Egyszer csak eszébe jutott, hogy tényleg, hát vártam gyógyszert a patikába. Megsugintotta úgy az asszony, ahogy őt várták pofon a patikába. Úgy, hogy az asszony fölfordult, miközben feltápászkodott, gondolta. No, ideje lesz befogni a számok, mert még képes és eltöri a kezem. Az ember örült. Együtt nevelték a csirkéket, Mikor azok megnőttek, gondolt egyet. Hű, egész jól bevált ez az orvosság. Nem kéne jutalmazni a patikus, Nem is fizettem érte semmit. Hát, elindult a pár csirkével. Adjon Isten jó napot, patikus úr. Hát, mi állatban, bácsika? Jöttem, megköszönni a rossz asszony ellen orvosságot. De azt mondja, az egyik még megmaradt, a másikat használtam, az egyik még megmaradt. Hej, lehúzott a patikusnak egy nagy marha pofont, akkor a mekkorát csak ő írt. No patikus úr, ha majd valaki kéri, még használhatja. Nagyot nézett a patikus, mert nem gondolta, hogy visszakerül a pofon, ahonnan elungult. ennyi volt, mese volt, talán igaz is volt. Mennyit vír ki a buzaszám? Magyar rékmese. Volt egyszer, hol nem volt, heted-hét országon is túl, ahol a Pótafark-Malac túl, volt egyszer egy szegény legény. Ez a szegény legény sokáig szolgált egy ősz embernél. Azt mondja neki, I shall operate. Nincsen a világon, nálunk nászett két lábú teremtés, Milyenk az udvar, miénk a mező, milyenk az egész világ. Nekünk terem magad a világ, nekünk éljük a búza, a köles, a rizsgása. Nekünk vigyog a víz a kintból, nekünk főz a gazdasztat, nekünk süt a nap. Ne csipogjatok, ide hallgassatok. Tudjátok miért jöttetek világra? Cip nem tudjuk. Azért, hogy felrövekedjétek és fecselek. Pecsenye legyen belőletek. Azt tudjátok-e, mi az a pecsenye? Csip, csip nem tudjuk. A pecsenye az, mikor levágják a nyakatokat, forró vízbe tesznek, megövítelnek az emberek. Azt tudjátok-e, mi az a forró víz? Cip nem tudjuk. A forró víz olyan víz, amely forró. Most már tudjátok? Cip most már tudjuk. No, hát a tyunkanyám beszélte, hogy a forró víz után a megsütés következik. Azt ugye, tudjátok, hogy mi az a megsütés? Csip Cip nem tudjuk. A megsütés nem egyéb, mint a megsütés. Most már tudjátok? Csip Cip most már tudjuk. A megsütés különben tűzen történik. Azt ugye, tudjátok, hogy mi az a tűz? Csip Cip csip nem tudjuk. Csip Cip én sem tudom, csak annyit tudok róla, hogy nem tehát csak annyit mondok, szaladjunk, szaladjunk, soha ide vissza ne jöjjünk. Éppen akkor lépett a udvarra hogy morzsát, mit morzsát rá. Kenyérmorzsát, kalácsmorzsát a csirkéknek egy aprók volt. A csirkék se látták, se hallottak, nekiestek a morzsáknak. A beszélő is jól lakott, elfelejtek tüzet, vizet, mert olyan elmújt csirke esze, hogy minden hang. Majd a kitek kis keddel rátjuk ki az első csirkét, aki ezt nem se Az reggelenként arany napsugárba tűröttem, fecskeselem köszöntött, vidám Most se napsugár, se fecskék. Hová lettek, miért hagytak el? Nézd az arcon! A nagy egészen megöregettem, már ráncos is. Az esőcseppek naposz a terület megbennek. A szellő más anyáta a falevelet. Megsimogatta, vígasztalta, de az csak úgy, hogy azokott az ápol és hult a föld felé. Nem baj, ha meghalok, gondolta, úgy sem ér más semmit az életem. De a szellő nem hagyta barátját, szárnyára vette, s azt mondta, oda visszák, ahová akarok, merre repüljünk, de a fa nem. Éppen akkor egy kismadár szállt a fára. Csodálkozott, hogy nem találta ott a fele Máskor már messziről idegetni szokott neki. Alig várt, milyen híreket hoz. Ott van a kismadár, akivel beszélgetni láttál, újjongott a feleljét. Ő megígérte, hogy híreket hoz a. kékről, talán már tudja is, merre kell utánuk menni. Oda repültek hát hozzá. A kis madár elmondta, hogy egyik fajtása látta, amikor a fecskék összegyűltek, s elhatározták, hogy itt hagyják ezt a vidéket, s elindulnak tengeren túlra. Azt beszélték, ott mindig aranyos napsugár ragyog. Menjünk utánuk, könyörgött a fejemén. A szellő nem kérette magát. szálltak hegyen, völgyön, erdőkön, mező. De mire odaértek, a fa már nagyon fáradt volt. A fecskét rátették a tenger tengerhátára. Ott hibálódzott a ragyogó napsütésben. A madarak énekeltek, a napsugár mosolygott, a szellő guruzsolt. – Most már boldog vagyok! – sóhajtott a kis fa levél, aztán álomban nyugatta. a A a szomszédból bejön, aztán azt mondja a gazdámnak, hogy te, Dini, mit esz ez a tengeri disznó? Tudod ki a disznó, te sötét kamra agyú? Az a szakállas ősöd, aki füzetés napon az orrával törni fel a petőfi Én tengeri malac vagyok, érted? és egy kis fénycsüvögtessek a sötét kokonyádba, elárulom, hogy semmi közöm a valódi malacokhoz. Számban mondjuk veled, Röfike, aki úgy eszel, mint egy disznó. Malac vagy, ha beszélsz, és röfögsz, ha röhögsz. Én patakörnyű rábcsáló vagyok, te kovaki. és csak azért neveztek el tengeri malacnak, mert mikor menekülök, ugyanúgy gyűzhítek, mint a valódi malacok. Vagy még mikor te, ha jó apád leveszi a madrák szíját, és megbosszulja fene, nem a te kedjes. Na, ennyit a disznóságokról. Ami pedig az érkezésemet illeti, észlény, nem moslékot eszem, ahogy gondolod. Sokkal inkább mindenféle zöldséget, füvet, meg bimölcsöt. És ha ezekből eleget kapok, még sem kell, mert kiszopogatom a zöldségekből és a bimölcsökből a nedvességet. Most újat mondtam, mi? No, egy rendes gazda, mondom, Didi egy rendes gazda ad a tengeri malacának, kevés kemény tojás, meg is, hogy hozzájuthassuk a mindennapi betelő fehérjénkhez. Észel él az állattartó ember, ha van neki. Te is jobban tennéd, malac Tónika, ha ilyesmiket ennél, és nem a csokoládét ropkolnád ki a gazdám, még szetnényéből. Azt hiszem, nem látom. Már olyan dagi vagy, hogy egyszer nem fogod tudni kimenni az ajtón, ahol bejöttél. De van valami más is, tónika baba, amire kérni akartalak, te sok eszmű. Légy olyan kedves, és ne szedeges ki a mert ennél ugyan nem izgatsz föl, mint a fuszilkodó zsuzsikát, de te kapsz egy csinos Pláne, ha a után könnyén kívvájkázz a szárban, kioperál a fogad közül az evén maradékát, mint szoktad. És még azt mondja, én vagyok a disznó. Na meg aztán, kérlek, pizunyám, ne szedegess ki a fadalobokat a kéknélből, mert ha nem rá volt időnként valami keményed, magot, kenyérvéket vagy fadarabok, folyamatosan növegkó fogaimmal úgy fogok kinézni, mint egy kis isvánvéd. Ráadásul a végén már ennyi sem tudok majd, és elpusztulok. Tudom, neked nem fáj a szíved, értem. Sőt, éppen ezért nyitott téren az ablakot, hogy megfázza és felfordulja, És sejtem hogy Köszönöm, a madala hogy csak, úgy porzotta alat a szép piros szőlége a lába alatt. Ez a mérges király kisasszony annyit toborzékott, hogy minden nap elszagadott egy arany cipellőt, az öreg király. és a tűzsék beledagadnak a rózsaszínű talpába. Akire is oszon észre vette, hogy mire kell, már nem megy semmire. Negyed napra szépen megszerítőd, és aranymintaján maga ment a süsztugashoz. Rám a sajgat, mint tavaszi napsugár, és szépen kérlet egy vegye le a mert ő bizony soha többé nem fog toporzék Több se kellett Letértelt a király kisasszony elé, és kicsatolta a sünti és így szólt. Na, már látom, hogy megváltoztál, és nem vagy olyan mélyeges, kiáltatva a király asszony. A király kisasszony lerüte a szúrós cipőket, és mezitleg kezdett el táncolni. addigra a szövei király is odaért, és olyan boldog volt, hogy még a kormányi sükrát a fejtetei. Megölelte a és így szólt. Na, fiam, tél a fél országom, de még a másikkal egy is szívesen Felséges királyom, egy tartalat is sem kell az országával, csak adja hozzám a király kisasszonyt. És ez így is lett, mert a király kisasszony megcsopolta a súszégnast, akit szép rába és olyan tarjás fölegény belőle, hogy mindenkinek megmondt a Kivilágos kivilletet itt a nagylakodalom és a síndisztunkbör egy nagy, fényes kirapadba, és ha az országban, akadt olyan lehet, aki mélyekesen doborzékolni akar, elég volt ráféröltél, mindjárt rámen.